Внаслідок нічної атаки дронами «Камікадзе» виробничого цеху сталося витікання соняшникової олії. Вже в день місцеві мешканці прийшли з пляшками, аби набрати собі запасів. Василь каже, чув вибух, Про витік дізнався з новин. Був битик база, олії, соняшникової олії, прийшов набрати, топово може згодитися. Десять, десять, ще десять. Ми намагалися поспілкуватися з керівництвом компанії, але на місці їх не було. На прохідній лише охоронець. На телефонні дзвінки вони також не відповідають. Суспільне надіслало інформаційний запит, де поставило питання щодо руйнування резервуарів та участі у компанії в ліквідації наслідків витоку олії. Перший заступник міського голови Віталій Луков повідомив, довелося пустити олію в зливову каналізацію, аби та не підтопила будинки містян. Сьогодні це сотні, якщо не тисячі тонн. І тому ми змушені були звернутися і до порту, задіяти їх ресурсних. Є спеціальні бони, які можуть локалізувати жирне п'ятно, так зване, на воді. Є інша проблема, куди її далі утилізовувати. Це, небезпечна рідина. Нам вдалося домовитися з власниками компанії, вони будуть оплачувати дані послуги, а далі витребувати їх від ворога, від агресорів. Під час потрапляння олії в водну акваторію утворюється плівка, яка порушує обмін між водою і повітрям. Це, звісно, призводить до погіршення. Умов життя гідробіонтів може там і до гибелі риб. Небезпечно, коли вона вже вкриває, вкривається дуже швидко, поширюється, вкривається вже тонким шаром, тоді її дуже важко локалізувати. Також, ну, на відміну від, наприклад, нафтових склівок, там соняшникова алія, вона швидко перетворюється в емурсію з водою як утворює емульсію, що також потім може розкинути на дальню територію. Ну, з іншого боку, можливо, саме, саме забруднення хімічне буде ну, не таке серйозне, в залежності від того, які компоненти олії. Водночас екологіня каже, якщо це природні компоненти, то наслідки будуть меншими, ніж, наприклад, від масел технічних чи іншого виду такого забруднення. Нагадаємо, вночі російські війська атакували місто дронами Камікадзе, внаслідок чого було влучання у виробничий цех. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.